ازاي تكسب 9000 جنيه ازاي تكسب 9000 جنيه باستخدام موقع الفيسبوك وباستخدام موبايلك فقط يعني مش هنحتاج كمبيوتر لا مش هتحتاج كمبيوتر مش هنحتاج لابتوب مش هتحتاج لابتوب مش هتحتاج اصلا انك تعمل صفحه على الفيسبوك الموضوع بسيط جدا جدا كل اللي عليك انك تركز معايا وهتقدر انك تحقق دخل شهري ما بين الست 6000 جنيه وما بين العشر 10000 جنيه يلا بينا نشوف التفاصيل اهلا بكم متابعين قناة سوفت فان معاكم محمود مصطفى زي ما عودتكم ان في حلقات الربح من الانترنت زي ما قلت ان انا اصلا متخصص تسويق الكتروني فزي ما عودتكم اننا بنتكلم عن افكار مختلفه يعني مش اي هبد والسلام مش اي حوار والسلام فيديوهات منتشره كتير جدا على اليوتيوب يقول اكسب من الفيسبوك طب اكسب ازاي يقول اه ادخل على الموقع الفلاني وهنختصر الرابط والرابط ده خده انشره مش عارف فين وانشره فين وانشره فين تيجي تنفذ الخطوات دي تلاقي نفسك تعبت جدا وبذلت مجهود كبير وفي نفس الوقت الربح في الاخر ايه سنت اتنين سنت اللي هو بتاع جنيه اتنين جنيه تلاتة جنيه ارقام اللي هو ما تستحققش اصلا انك تشغل موبايلك او تشغل الكمبيوتر بتاعك عشان تكسبها فانا جاي النهاردة هوريكم فكرة فكرة مختلفة وفكرة لذيذة جداً ومحترمة جداً هتكسبك دخل شهري محترم جداً ومش هتكلم كده من باب الكلام لا ده انا هوريك تجربة شخصية انا نفسي خطها اهو خطها في خلال الاسبوع اللي فات وهوريك النتائج بتاعتها المميز كمان ان الفكرة اللي هطرحها النهاردة مش فكرة مثلاً هتكسبك النهاردة ولا بكرة وخلاص صباح الفل على كده لا ده انا هتكلمك عن فكرة مش انك تكسب لا ده انك تعمل بيزنس بيزنس شغال معك على طول ممكن انك تطور فيه ممكن انك لو بزلت مجهود اكتر تكسب اكتر طيب بدون كلام كتير بقى يلا نعرف التفاصيل ايه هي بص يا صديقي الحبيب ده الفيسبوك بتاعي هتلاقي الشاشة ظهره لك انا لو دخلت على حاجة اسمها الماركت بليس اللي هو زرار رقم اربعة من فوق ودخلت على حاجة اسمها البروفايل اللي هو علامة البروفايل طبعا لو انت عندك باللغة الانجليزية فهتدوس بس على اماكن الزرارة اللي انا بدوس عليها وادخل على حاجة اسمها يور ليستنج ادخل عليها كده اتلاقي حاجة كده انا منزلها دي شهدها كام واحد دي شهدها 879 واحد انا نشرها من كامل الكلام ده تقريبا نشرها من اربع ايام بص بقى لو جينا نشوف كام واحد كلمني بخصوص اللي انا نزلته ده هتلاقي 48 واحد في خلال كام يوم في خلال اربع ايام فقط ايه بقى الفكره اللي انا جاي اطرحها لكم النهارده الفكره بكل بساطه هتروح تدور على منتجات مختلفه يعني منتجات مختلفه يعني لو انت ولد انزل كده خد ست الحبايب او خد مراتك او خد خطيبتك ايا كان وانزل كده لف على المحلات، لف على المحلات الحاجات اللي تخص البنات، يعني ايه الحاجات اللي تخص البنات؟ عارف الحاجات اللي هي مثلا يعني الديكورات، الحاجات اللي البنات بتستخدمها، الحاجات اللي زي كده، انزل كده وخد لفه. خد خد لو انت ولد خد بنت معاك، لو انت بنت فعادي بقى لف كده انت واصحابك، مش هتخسر حاجه انت بتتفسح، هتاخد لفه كده لذيذه. وهتشوف منتجات مختلفة، يعني شايف المنتج اللي أنا طرحته ده؟ منتج اسمه لاصق فواصل السيراميك. المنتج ده يا معلم ده كل فكرته إن هو الفراغات اللي ما بين السيراميك ده بيبقى فيه لزق كده بتروح تجيبه وبتلزقه على الفراغات دي بحيث إن يخلي لك شكل الأرضية لزيز في منه ألوان فيه لون الذهبي واللون الفضي حاجات زي كده. فمنتج لزيز منتج محترم، وفي نفس الوقت سعره رخيص جدا، المنتج ده سعره البقرة سعرها خمس، طولها 50 متر سعرها في حدود 40 جنيه مصري، أنا كنت عارضها بكام هنا؟ كنت عارضها ب 100 جنيه، يعني مكسب كام؟ مكسب 60 جنيه، وأنا كنت عارض إن الشحن مجاني، الشحن مجاني، الشحن بيكلفني أنا 30 جنيه مصري، فبالتالي أنا كسبان كام؟ أنا كسبان 30 جنيه صافي، جالي كام في الحوار ده بقى؟ 48 واحد كلموني في خلال أربع أيام، أنا كل اللي أنا عملته أنا ما عملتش أي حاجة خالص غير إني فقط جبت المنتج لقيت المنتج في محل من المحلات، بكام المنتج ده يا عم؟ المنتج ده ب 40 جنيه. لو هتاخده جملة كمان ممكن تنزل 5 جنيه أو 10 جنيه من سعر المنتج. أنا ببيعه بكام ب 100 جنيه؟ يعني أنا مكسب صافي تقريباً 30 جنيه مصري، فأنت كل اللي هتعمله بتنزل المحل كده وبتدور، بتدور على منتج مختلف، حاجة كده مختلفة، حاجة مش منتشرة كتير على الفيسبوك. وتروح واخدها. وتروح تنشرها، بس كده، بس خلي بالك بقى في حتة النشر دي فيها نقطة كده. أنت بتدخل على جوجل. وبتشوف المنتج اللي عجبك في المحل، مثلا لاصق السيراميك او لاصق فواصل السيراميك وتبحث عنه، وتشوف الناس كاتباه ازاي، يعني مثلا احنا هنا نكتب لاصق فواصل السيراميك. هتشوف الناس كاتبين ايه عنه؟ يعني كاتبين عنوان ايه؟ مثلا هنا كاتبين ايه؟ في فيديو كده عنوانه و... واخيرا الحل الامثل لمشكله فراغات فواصل السيراميك ب 2 جنيه بس. انا ممكن عنوان زي ده اروح واخده واروح داخل على الفيسبوك ندخل على الماركت بليس وبعد كده تدوس على سيل بعد كده تختار ايتم وتكتب نفس العنوان هنا واخيرا لاصق عالج مشكله فراغات السيراميك بكذا بمثلا ب 100 جنيه فقط او عالج مشكله فراغات السيراميك في شقتك ب 100 جنيه فقط وبعد كده اكتب هنا السعر 100 جنيه وعلى الفيسبوك اغلب التجار ما بيكتبوش الاسعار الحقيقيه يعني ممكن يكتب لك جنيه بس عشان الناس تكلمك وتبعث لك مسجات اكتر فانت ممكن تعمل الحركه دي بس انا عن نفسي ما بحبش ان انا اعملها واختار هنا اي كاتيجوري اختار مثلا احنا بنتكلم هنا في منتج بالاثاث او خاص بالدوكريشن وبعد كده اكتب ان هو حالته جديد وبعد كده اكتب الماركه بتاعته كذا اي ماركه وبعد كده الخامه بتاعته ايه؟ الخامه بتاعته آه ممكن نختار بلاستيك اختار اي حاجة او اختار انون لو انت مش عارفها. بعد كده اكتب هنا وصف وصف عن المنتج، الوصف ده بقى ممكن تجيبه منين؟ ده ممكن تجيبه من جوجل. يعني هنا ادخل مثلا هنا في حاجة اسمها هنا صفحة اهو. هنا الصفحة شريط التزيين اللاصق. ده لو دخلت عليه هتلاقي ان هو كاتب وصف، هتروح واخد الوصف ده كوبي بيست وتروح حاطه على الفيسبوك عندك لا اكتر ولا اقل. بص لاحظ كمان هنا ان هو عرضه بكام؟ عرض سعره هنا على موقع من المواقع يعني طول البقرة برده 50 متر عرضها بكام يا معلم عرضها ب 149 جنيه وهي اصلا سعرها 40 جنيه مصري هو هنا برده عامل نفس الفكره بس عامله من خلال موقع دي ممكن نبقى نطرحها بعدين بس احنا هنا بنتكلم على الفيسبوك للناس اللي لسه مبتدئه اللي ما عندهمش اصلا فلوس ان هم يعملوا ويب ولا يعملوا اي حاجه خالص أضع وقت كل الكلام ده كوبي بيست وبعد كده نروح حاطينه فين على الفيسبوك بس كده وتجيب بقى صور المنتج وتحطها وتنشر المنتج في خلال من أول ما تنشر المنتج كده هتلاقي ناس بتكلمك وناس بتعمل بتقول لك عايزين أوردر عايزين أوردر عايزين أوردر الحوار بقى حوار الشحن ده بقى إزاي نشحن إزاي في الكلام ده بص يا سيد الفاضل في عندك اكتر من اوبشن في ممكن انك تستخدم البريد المصري ودي انا شخصيا لو انت مبتدا احبزها زهالك لو انت شخص بقى عايز تصرف وعايز تعمل حاجه محترمه جدا استخدم شركة الشحن عندك شركه مثلا زي شركه ارامكس ارامكس بتشحن للقاهره وللجيزة والاسكندريه والحلوان بتشحن ب 30 جنيه ده للمنتجات الخفيفه اللي وزنها خفيف عندك بقى البريد المصري البريد المصري ده الشحن ممكن المناطق اللي زي كده ممكن يكلفك 7 جنيه او 10 جنيه يعني تمن بخس هي دي كل الفكرة فانت بتنزل المحل بتشوف المنتج انت ما بتشتريش حاجة عجبك المنتج بتقوله طب اسمه ايه او الموديل بتاعه ايه او كذا وتروح تبحث عنه على الانترنت بتروح واخد وصف المنتج صوره عنوانه تنزله على الفيسبوك اول ما حد يطلب منك اوردر تجمع اوردرات مثلا اليوم النهارده مثلا انا جالي 10 اوردرات اروح نازل المحل انا عاوز يا عمي 10 اوردرات وهتعامل معاك باستمرار فخفض لي السعر هيخفض لك 5 جنيه او 10 جنيه تروح واخد ال 10 اوردرات دول منه وتدفع له فلوسهم وتروح واخدهم وتبقى معاك لستة كده على الموبايل بالعناوين اللي انت هتشحن ليها تروح البريد المصري او شركه الشحن اللي انت هتتعامل معاها وابدأ اشحن المنتجات دي، انت ما عملتش أي حاجة غير انك رحت جبت المنتج من المحل، دفعت فلوسه وشحنته، وشركة الشحن بتحصل الفلوس من العميل وبعد كده بترجع لك بتديك فلوس التحصيل، وفي شركات شحن ما بتتعبكش خالص، بتبعت لك مندوب لحد عندك ياخد منك المنتج يوصله للعميل وبعد كده المندوب يرد تاني بفلوس الشحن. بس طبعا هنا التكاليف بتزيد شوية. المميز بقى ان زي ما قلت لك انت كده بتعمل بيزنس انت بتعمل اسم لنفسك فانت ممكن بالحركه دي انت تسمي من نفسك مثلا انت عامل اسطور اسمه كذا تسميه اي اسم وتبدا تنزل عليه منتجات وانصحك تتخصص التخصص ثم التخصص ثم التخصص يعني مثلا تتخصص في الحاجات الخاصه بالديكورات المنزليه دي فكره من ضمن الافكار من الحاجات على فكره المربحه جدا ومن الحاجات اللي الناس مش هتدور وراك لان هي مش منتشره كتير فمش هتدور وراك على سعرها ممكن مثلا برضه عندك لعب الاطفال، لعب الاطفال من الحاجات المربحه جدا جدا الجمله بتاعتها بتكون سعرها قليل وبتتباع بسعر كبير. في حاجه ثانيه برضه ممكن ابقى اقدمها لكم، في موقع من ضمن المواقع موجود على الانترنت حاليا، الموقع ده موجود عليه منتجات كتير جدا، كل اللي عليك انك هو بيقدم لك وصف المنتج وبيقدم لك معلومات وبيقدم لك كل حاجه، انت كل اللي عليك انك بتاخد صوره المنتج والوصف والعنوان وكل الحاجات دي وتروح منزلها على الفيسبوك. وبعد كده بمجرد ما يجيلك اوردرات انت لا بتروح للمحل ولا الحاجة انت بتدخل على الموقع بتروح ناقل عنوان العنوان اللي العميل عطوهولك بتديه للموقع والموقع هو بيتكفل بمصاريف الشحن وبيتكفل بالشحن للعميل وبيتكفل بفلوس التحصيل وبيتكفل بكل حاجه انت ما بتعملش اي حاجه غير انك حلقه الوصل ما بين العميل وما بين الموقع الجمله ده وبعد كده في الاخر خالص الموقع بيروح ده لك الارباح بتاعتك من خلال فودافون كاش ممكن نبقى نطرح الموقع ده بعدين لو الفكره عجبتكم لو الموضوع انا اعجابكم قولوا لي كده في التعليقات وممكن ابقى اقدم لكم شرح تفصيلي للموقع ده طيب ازاي بقى موضوع انت بتقول لنا في بدايه الفيديو اكسب 9000 جنيه 9000 جنيه ازاي بقى انا اقول لك عن تجربتي الشخصيه أنا. انا احنا زي ما قلنا ان جالي 48 اوردر 48 اوردر دور يا سيدي احنا هنفترض مش هقول لك لا هنفترض بس ان هيجي لك في اليوم 10 اوردرات، ده 10 اوردرات ده مش هقول لك من منتج واحد بس لا، ده انت هتنزل اكتر من منتج يعني في الغالب ممكن يجي لك اكتر من 10 اوردرات في اليوم الواحد، بس انا خليني افترض معاك انت اخترت منتجات محترمه، منتجات جذابه، منتجات هيكون عليها طلب ونزلتهم وهنفترض يا عم على اسوء تقدير هيجي لك 10 اوردرات بس في اليوم، 10 اوردرات. هنقول طبعا انت المكسب انت بتحدده لنفسك، فهنقول مثلا المكسب يا سيدي 30 جنيه بس. يعني كام؟ يعني 300 جنيه في اليوم. اضربها في 30 في الشهر يعني 9000 جنيه شهريا. ده ربح صافي، انت ما عملتش اي حاجه غير انك رحت المحل آه عرفت بس اسم المنتج لا شريت حاجه ولا عملت حاجه ونزلتها على الفيسبوك وخلاص. منين ما بتجيلك الاوردرات بتروح تشتري من المحل وتشحنها. يعني انت كل الموضوع انت حلقه وصل، عامل كده زي مندوب التوصيل لا ولكن عشان تنجح في الفكرة دي كل اللي انت محتاجه فقط انك تختار المنتج الصح وعشان تختار المنتج الصح ادخل كده المحل وشوف لو منتج عجبك انت ذات نفسك خد معاك ست الحبابي حبيبة وقول لها ايه رأيك في المنتج ده المنتج ده انت واحدة من الناس انت كست ممكن يعجبك حاجة زي دي ولا لأ دي رقم واحد خد رأي اختك، خد رأي مراتك، خد رأي البنات. بعد كده ادخل على على جوجل ابحث عن المنتج ده وشوف عليه طلب ولا لا، الناس بتتكلم عنه ولا لا. لو لقيت كل الكلام ده الناس بتتكلم عنه كتير يبقى المنتج ده هو المنتج الناجح بالنسبه لك، خده وانشره وتوكل على الله. لا اكتر ولا اقل. هي دي الفكره، اتمنى تكون نالت اعجابكم. وانتظرونا ان شاء الله في فيديوهات افضل وافضل فياريت لو عجبك الفيديو شجعنا واضغط على اللايك عشان ننزل لكم محتويات شبه كده كتير ان شاء الله. كان معكم كالعادة محمود مصطفى ولو انت مش مشترك في القناة يلا اشترك وشجعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته